پتہ ہے کہ جب بھی اللہ کسی بندے کی عبادت دیکھ رہا ہوتا ہے نا ان اندیخی اللہ کو ان اندیک جنت کو ان جہنم کو ان دیکھے فرشتوں کے باوجود وہ جو سر جھکتا ہے نا زمین کے اوپر اللہ نا پہلے اس سے پوچھتا ہے فرشتے آگے کہتے ہیں نا بندہ کیا نکتہ ہے اس لال سبحان ہے فرشتہ آگے کہتے ہیں اللہ بندے بیٹھے سی तेरा जिक्र कर अल्लाह पूछता है क्या बात चल रही थी अल्लाह तेरी से उम्मीद बढ़ी है अच्छा जन्नत की उम्मीद जन्नत की दे जिन्नत दे देखी नहीं है और क्या बात होगी ये डरते हैं जन्म कभी डर है अच्छा जन्म देखी है अल्लाह जन्म नहीं देखी इन्होंने پھر ایک اور ادیش میں آتا ہے جب بھی فرشتے گزرتے لگتے اچھا کیا کر رہا تھا میرے ہمارے شہ کہ اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے کیا کر رہا تھا امام ابن کئی امرحم اللہ کہتے ہیں آسمانوں میں کیے ہوئے اعتراض کا اللہ قیامت تک جواب دیتا رہے گا تم نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ نہیں کرے گا تو اللہ ساتھ دلاتا ہے ان کو کی کر رہے آسے؟ اللہ نماز پڑھا اچھا, اچھا پیر کے پیر کے فرشتے آ رہے ہیں, یہ دفتر لے کے. اللہ پوچھا کیا کرماز کی کی اللہ نماز پڑھا, اچھا, اچھا, اچھا. فجر کے فرشتے آ رہے ہیں دفتر لے کے اللہ پوچھتا ہے فرشتہ ہے کو اچھا, اچھا. بولتا نہیں اللہ دلاتا ہے اللہ کے بندے دنیا کو دے دے سجدہ یہ شیخ خاطف کا جملہ رقم کر رہا ہوں دے جب دنیا کو سجدے جتنے دینے ہیں جا دلی سے چاٹ لے جس کی چاٹنی ہے اگر تیرے جینے کو سکون مل جائے نا تو مجھے آ کے دے دی پھر جو امریکہ کے ملکوں کے اندر بھی نہیں ملا تھا پنڈوں کے ان مدرسوں نے دیا مجھے اگر مل جائیں تو آگے مجھے رب کو میں کہتا ہوں سو دروازے میرا اللہ نہ کھولے نہ میں اپنی فیلڈ چھوڑ دوں گا اس کے مما تک اللہ تو قطرہ دے دے تکوے کا یا جلو مہاراجا ہم دروازے کھول دیں گے تیرے لیے بندہ ہوئے. اللہ کہتا ہے نا عبدی بھی, گمان اچھا رکھ ہم سے میرے سے اسباب کے مسبے بول اسباب کوئی شہ نہیں کیا تیرا اسباب کر سکتے ہیں کیا کرے گی تیرے اسباب میں ہوں جو اسباب کا موجت ہوں یہ دیکھ کہ کیا کر لے گے تیرے اسباب بابوں کے بنانے والے کے پاس جا بابوں کے اندر بھی اللہ طوفان کھڑے کرتے آخری بات یہی ہے کہ تکلیفوں اور غموں کے اندر اللہ بندے کو صرف پاس بلا رہا ہے رہے ایک کانٹا بھی جو بندے کو چپتا ہے نا ننانوے ماہوں سے زیادہ پیار ہے کیسے اللہ دیکھ سکتا ہے لیکن اس کو بلانا ہوتا ہے تو اسے ٹچ ٹچ کرتا ہے تھوڑی سی اللہ گل سمجھ آ جائے ہدایت اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے بہ من علی با ہو جان گیا وہ جان گیا جہ لہو من گل سمجھ نہیں آئے گی اللہ رب والا سید احسان کے درجے تک اچھا انت دنیا کے اندر کلیجے کی ٹھنڈ اللہ تیرا دیدار ہے اللہ پھر تو کہتا ہے موسا کو لن ترانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تم اللہ ان کے دل کو وہ رویت نصیب کر جو میدانوں کے اندر بھی زخموں کی طاقت تنگ نہیں کر سکی ان کو اللہ ہدایت دے اللہ ہم اللہ یہ حدیث اللہ ہدایت ہے جنہیں مل گئی اللہ ربنا اللہ تو سے قلوب نہ بات صدی بادی طب النطن کا اللہ ہمیں استقامت دی ہمیں جو سمجھ آ اللہ اس پر ہمیں استقامت دی اللہ جو مریض ہیں پوری امت کے اور جو اس سائڈ کے بھی ہیں اللہ دود و رحمان ہے کافروں کو بھی رحم کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی رحم کرتا ہے اللہ اللہ مشرمر دن محمرد المسلمین اللہ بیماروں کو شفا یاد کرتا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے اللہ کتنے یہاں پر ہم گفتار کے غازی تو بن گئے اللہ کردار کے غازی نہ بن سکا کتنے تیرے ولی بیٹھے ہوں گے جو شاید نمبروں میں ہمارے جیسے لفاظیہ نہیں کرتے پتہ نہیں کون تیرا نیک بیٹھا ہوا اللہ کون تیرے کتنا قریب ہے اس محفل میں ہمیں نہیں پتا اللہ ہمیں معاف فرما دے اس چھت کے نیچے اللہ جو پریشان حال ہے ان کے سینوں کے درد کو کم کرتے اللہ اللہ ان ٹوٹی ٹانگوں کے اوپر یہ جسم کا بوجھ نہیں انسان اٹھا سکتا کھلے کل انسان اٹھا فار. اللہ ہمیں اس ذمہ داری کا حمل اٹھانے کی توفیق تھا فرما جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں کر اللہ اللہ تیری زندگی دی ہوئی ہے تو نے لے لینی اللہ خاتمہ ایمان پہ کری اللہ آگے بڑی سخت بڑا سخت سفر اللہ تیرا نبی کہہ کہ کے گیا کنفر دنیا کا انگا غریب بابر صبیل مسافر بن کے رہی پائی اس دنیا کے اندر دل دادا نہ لیں ہماری بھی مصنوعیت بڑی ہوگی اللہ ہمارے گناہوں کو پاپوں کو معاف کر دیں کئی ذنی بات میں جو حق تھا کل بھی اللہ کا تھا اور آج بھی ہے جو غلطیاں میں نے کی ہوں وہ سب میری ہیں ابول کو لہٰذا استطف اللہ علیہ وسلم مسلم واسم ہاں بلا جدو اکثر ہوم شاکرین اور تو نہیں پائے گا یہ میرا چیلنج ہے اللہ کے نے جو فیصلہ کیا آدم کو وہ شرط دینے کے لیے میں تجھے ثابت کروں گا تو غلط تھا اللہ نوز یہ جملے آسمانوں پہ کہے گئے کال اور رب بھی دماغ وہی تو نے گمراہ کیا اللہ مجھے اس بدبخت نے یہ جرت کی اس عالی شان رب کے آگے کہ توں نے پلاٹ کیا میرے خلاف نہ تو آدم بناتا اور نہ گیم اتنی خراب ہوتی سب کچھ دیا میں نے تجھے اپنا لیکن انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلق میں نار و خلقتا ہوں منتی ت نے مجھے آگ سے بنایا جو ہر چیز کو صاف کر دیتی ہے تو نے اس کو مٹی سے بنایا گارے کی کیا سفت ہو سکتی ہے یہ تقابل ہی نہیں تھا تو نے اللہ غلط فیصلہ کیا نا اللہ اللہ نے اس کی بدماشیوں اور بدتمیزیوں کا جواب نہیں دیا جب تک کہ اس نے چیلنج نہیں کیا تو اللہ نے بھی چیلنج ڈبل کیا پھر آگے سے بس تب سے تو کیا گیم بڑھائے گا میں ڈبل کرتا ہوں تیرے ہینڈ میں ہینڈی کیپ کرتا ہوں اس کو تیرے مقابلے میں میں تجھے آواز کی طاقت دیتا ہوں جو اس کے پاس نہیں ہوگی میں تجھے فوجے دیتا ہوں جو شاید اس کے پاس نہیں ہوگی میں تجھے پیادے دیتا ہوں ایسے جو شاید اس کے پاس نہیں ہوں گے بشارک ہوں فلم والی والا اولاد, مال ہوگا اس کا پیچھے ہوگا دور